Слава Україні, пані та панове, ми вступили з вами в унікальний місяць. Місяць травень. Місяць, коли оргія природи покриває нас своєю силою і дарує відродження. Але чи завжди це було відродженням і силою для тих українців, які змагали за свою незалежність? І чим для них це завершувалося? Сьогодні ми продовжуємо нашу серію про зв'язкових Романа Шухевича, які без сумніву війшли в нашу історію як героїні, хоча такими себе не вважали. Ми послухаємо їхні думки, власне, сьогодні. Отже, героїною нашої сьогоднішньої студії «Гена Українця» є ще одна зв'язкова Романа Шухевича – Ірина Савицька. Ви можете спостерігати її на цій розкішній світлині? Ірина Савицька, яка не перейшла такий надзвичайно складний шлях, як її посестри, про яких ми вже вам розповідали, але вписала своєю жертовною працею золоті сторінки у нашу історію національного визвольного руху. Отже, Ірина Савицька хто вона, якщо стисло, можна висловитися? про 90-літній шлях цієї чарівної панни, членкиня Організації українських націоналістів. Саме з тим суфіксом у на ту пору вживали справді це слово. Я апелюю на цьому, власне, з цією метою, що бездумне вживання сьогодні фемінітивів лише принижує нашу мову. Але в контексті вживання зі словом ось власне тим» Цей суфікс справді українці використовували. Отже, членкиня ОУН з юнацького віку, зверніть увагу, з віку 14 років, а ми дуже часто чекаємо зрілости саме від себе, щоби врешті стати до суспільної боротьби, щоби врешті боротися за своє місце під сонцем. Вони не чекали, вони абсолютно в підлітковому віці робили те, що у нас сьогодні мужі не здатні робити у зрілому віці. Отже, очільниця жіночої мережі організації «Українських націоналістів» нашого краєвого проводу, як тоді це гарно називали, тепер обласний тобто на теренах Львівщини, зв'язкова і кур'єр Романа Шухевича. Це, власне, те нове, що ми сьогодні чуємо про зв'язкову Романа Шухевича, порівняно із долею і функціями інших його зв'язкових, яких ми, звісно, сьогодні з вами згадаємо, бо завжди носимо їх у серці, бо це наша гендерна політика, бо це наша українська емансипація, бо це наш український фемінізм, і так смішно сьогодні слухати тих гендерних, Дернутих, які нас сповчають, які ж то мають бути соціальні ролі чоловіка і жінки. Ось вона, ця грандіозна роль жінки в українській історії. Пропагандистка націоналістичних ідей. Тоді мало вживали це слово пропагандист і пропагандистка. Тоді використовували інше слово. Дуже гарно, дарує вам його, оживлює це слово. Вишкілка. Тобто та, яка вишколювала, та, яка проводила вишкіл, тепер озв... обізвуться англійським словом тренінг, тепер заведуть якихось дивних коучів і тютерів, все, що завгодно, аби лише не те, що лежить золотом під ногами. Але повертаємося все-таки до... Ірини Савицької, голова Краєвого Українського Червоного Хреста, очільниця жіночого руху в Мюнхені у післявоєнні роки, їй вдалося, вже забігаючи наперед, ще не розкриваючи її долі, вдалося їй все-таки вирватися з лабет ворога тут в Україні. І вона активно очолювала жіночий рух у Мюнхені після воєнні роки. Авторка безцінних спогадів для нас. Знаєте, для мене сучасні історики значною мірою дуже погані інтертріпатори історичних подій. Для нас найважливіші спогади тих, які пережили пекло і з того пекла вийшли ангелами практично. Отже, авторка спогадів на буремних шляхах визвольної боротьби. Тільки 1968 року їй дозволили... Приїхати до України, вона приїздила в Україну, брала участь у цілій низці конгресів, бачила, яким шляхом іде Україна, але завше залишалася зі своїми націоцентричними і націоналістичними переконаннями. Але ми не можемо окремо говорити про Ірину Савицьку, не розглядаючи її в пантеонії посестр. І саме портрети їх ми зараз виведемо на екран, аби нагадати вам наші студії гено українців про кожну зі зв'язкових Романа Шухевича. Тобто, в першу чергу, це Катерина Зарицька. Чому передусім Катерина Зарицька? Тому що саме Катерина Зарицька очолювала Червоний Хрест, саме Катерина Зарицька курувала Зв'язковими Романа Шухевича, а Ірина Савицька з часом стала заступницею Катерини Зирицької. Шановне панство, хотіла б я наголосити іще на дуже цікаві деталі. Коли я називаю ці всі посади, заступниця, очільниця, краєва провідниця, кур'єр і так далі, мусите зважати на те, в, котрому віці, в якому віці була ця пані, 18 років, саме пані у час 18-ліття свого, і була її найактивніша діяльність. Отже, Катерина Зарицька. За її діяльність 25 років московських концтаборів. Відбула 22 роки. Дарія Гусяк, про яку ми нещодавно робили з вами студію гену українців. Дарія Гусяк, жива, серед нас наша діяльність. Легенда. Дар'я Гусяк відбула весь свій термін 25 років, і ми ще здоровимо. Дарію Гусяк з тим, що вона є серед нас, ця жива історія і жива легенда. Галина Дидик. Галина Дидик, яка була до останніх мити життя із Романом Шухевичем, відбула 21 рік сталінських концтаборів через те, що хотіла мати свою державу, хотіла жити у цій державі як у власному домі, хотіла панувати тут, як представниця титульної нації. І за це 25 років сталінських концтаборів. Не просто сталінських концтаборів, панове, московсько-сталінських концтаборів. Нещодавно я прочитала, що істота на прізвищі Гіркін, яка окуповала наш Слов'янськ, казала, що основне завдання сучасної московсько-української війни – очистити Україну від української нації. Розумієте? Це ще комусь, може, невідомо, що від нас хоче Путін. Гіркін озвучив те – що хоче Путін? Очистити Україну від української нації. Тоді вони теж хотіли очистити Україну від української нації. І проти них повстали ці пані, портрети яких ви можете спостерігати з екрану. То невже хтось думає сьогодні, що ми можемо бути переможені? Але перемога завжди розтягнена в часі. Отже, Дарія Гусяк, дякуємо вам за те, що і Дарія Гусяк, і Галині Дидик за те, що вони творили українську історію і сьогодні є тими плечима, на яких ми стоїмо. І ще одна постать, зовсім нова студія, студія, яку точно ще не подивилася більшість, Ольга Ільків, яка цього року відсвяткує свій Ювілей відсвяткувала свій минулого року, цього року у червні їй буде 101 рік. Ольга Ільків відбула 14 років і заплатила найвищу ціну. Її дітей було забрано в неї і віддано до дитячого будинку. Я навела долі тих людей для того, тих чотирьох жінок для того, щоби на підсвідомому рівні могли порівнювати те, якою була Ірина Савицька. Бо на превелике щастя Ірині Савицькій вдалося уникнути Московсько-сталінських концтаборів. Як це сталося і чому їй вдалося уникнути? І, можливо, вона од одна з дуже небагатьох прожила за кордоном щасливе, але надзвичайно активне, пасіонарне і націоцентричне життя. Отже, де народилася Ірина Савицька? Ця зв'язкова і кур'єр Романа Шухевича, про яку наше суспільство майже нічого не знає. Про яку, на мою думку, ми не маємо ще гідної монографії. І я сподіваюся, що все-таки вона буде написана цілосністю матеріалів про е, саме Ірину Савицьку. Народилася вона у Львові у родині лікарів високоосвічених людей в інтелігентній родині, так як і в високоінтелігентній родині народилася Зарицька, у родині професора математика, септоукраїнські націоналісти – це були передусім молоді інтелектуали. Це не просто бойовики, як часом зводять ОУН до цієї ролі. Ні, це була... Широка, націєцентрична платформа, яка включала в себе цвіт нації, інтелектуальну нашу силу, духовну нашу потужність і групування надзвичайно потужних характерів. Це, власне, те, чого ми сьогодні не спостерігаємо. Серед нас дуже багато розумних людей, мудрих не так багато, розумних повно, але з тих розумних користей для суспільства, як бачимо, не так багато. Бо немає переконань. Нема ідей, немає потрібних ціннісних орієнтацій для того, щоб будувати самодостатню сильну українську націоналістичну державу. Так, от ми так багато говоримо про це покоління, щоб нарешті сучасники пізнали секрет багатолітньої діяльності організації українських націоналістів і багатолітньої діяльності Української повстанської армії. Сила і незламність їхня перебопереполягала передусім у їхньому світогляді у їхніх переконаннях і, власне, надзвичайно сильному характері. Вона встигла ще вступити на медичний факультет університету. Чи думала, чи думала Ірина Савицька, що цей фах, який вона здобуває, у непростих умовах знадобиться їх у час війни, коли вона стане заступницею Катерини Зарицької у справі «Червоного Христа». Але цей фах, який вона здобувала, звісно, надзвичайно допоміг їй у майбутньому шляхові. З 14 років, ще раз вам нагадую, хоча різні джерела по-різному пишуть, одні пишуть з 13 років, інші вказують вік з 18 років. Це неважливо, але саме з юначого віку вона стала членкиною Організації українських націоналістів, як тоді це називали, а не тепер наказали нам називати цей фемінітив. Брала активну участь, найактивнішу участь у всіх акціях українських націоналістів – що не змирилися з першою совєтською окупацією, цією дикою окупацією 1939 року. Можливо, ця окупація зняла полуду з очей певної частини галицького суспільства, яке мало совєтофільські настрої, але і дурнів у нас було все. Вони ще навіть хотіли туди їхати і розбудовувати цю державу. Їх там потім постріляли і ми тепер начебто маємо ще й поплакати за ними. Думаю, що ні. Вони обрали собі цю облуду і вони за цю облуду заплатили. Так от Савицька не потрапила у цю облуду. Вона мала націоналістичний світогляд, націоцентричний світогляд. Вона була вільна у своєму виборі і у своєму пориві. Отже, в наступні два роки, це від, починаючи від 1941 року, вона працює, увага, яка розкішна форма, яку вона сама вживає, як вишкільниця в краєвому осередку юнацтва Організації українських націоналістів. Вишкільниця, септо вона вишколює. Один із наступних її етапів життя, дуже важливий етап, можливо, на думку нашого суспільства, він буде асоціюватися лише з медичною цариною, а саме це діяльність у Червоному Христі. Але я б боліла наголосити на тому, що діяльність у Червоному Христі – це не просто медична допомога воїнам. Діяльність у Червоному Христі – це, знову ж таки, вишкільна діяльність, це пропагандистська діяльність, це ідеологічна діяльність. У цьому полягає незбагненна сила організації українських націоналістів, які... Хоч би, в які сфери життя заходили, вони вперто йшли з прапором своєї ідеї, зі своїм світоглядом, зі своїми переконаннями. Тобто вони формували внутрішній світ людини. Якщо внутрішній світ стрижневий, то тіло є просто додатком до цієї внутрішньої сили. Якщо нема цієї внутрішньої сили, то матерія без сумніву гине. Тому, слушно наголошує сама Ірина Савицька, яка активно працює в Червоному Хресті і очолює краєвий відділ Червоного Хреста, що ми використовували Червоний Хрест з ідеологічною метою, з вишкільною метою. Нам туди, в Червоний Хрест, треба було завести своїх націоналістичних пропагандистів, аби з кожного робити сталевим, аби з кожного робити самодостатнім українцем. Тим українцям, які змагаються за свою соборну, сильну і незалежну українську державу, яку ми сьогодні маємо, в такому страшному стані, якщо блазень на її чолі, до чого ж ми добрели? Що сталося з нашими. Ідеологічними цінностями і переконаннями, що після Майдану ми обираємо таких президентів, а потім дивуємося, чому ж ми так погано живемо. Так от вони не дивувалися, вони творили, вони мали перед собою цю ідею і вперто до цієї ідеї йшли. Один із авторів програми курсів для медсестер Червоного Христа і пропагандистських курсів, як і Бусел згадував про це так. Курси розпочали свою роботу на початку березня 1945 року в селі Конюхи Бережанського району. А далі я вам називаю прізвища легендарних сьогодні людей, які були слухачами тих курсів. Це сьогодні вже легенди. А тоді це були молоді дівчатка, 18-20 років, які несли на своїх плечах силу української історії. Отже, туди прибули Катерина Зарицька. Нагадаю, псевдо Катерини Зарицької, щоб ви відразу запалювалися своїми почуттями, коли чуєте це псевдо. Псевдо-монета. Туди приїхала Ірина Козак-Лада. Про Ірину Козак-Ладу ми ще з вами студії не робили. Можливо, і зробимо. Не плутайте Козак-Савицьку із Іриною Козаком. Козак Ладою, бо Савицька вийшла заміж за чоловіка, який мав прізвище Козак. І цю плутанину ми маємо у нашій Вікіпедії. Хай Бог милує від такого. Тому треба шукати інші джерела, аби впевнитися, про яку героїню йдеться. Чи про Ірину Козак Ладу, чи про Ірину Савицьку Козак за чоловіком. Отже, Ольга Ільків, нагадую її псевдо, можливо, пані Оля зараз нас слухає разом зі своїм сином Володимиром. Отже, Ольга Ільків яка відома була на ту пору під псевдом Роксоляна. І Галина Дидик, відома як Анна. І врешті Ірина Савицька. Бистра. Вона справді у своїй діяльності була дуже моторна, дуже швидка, дуже принципова, неймовірно перпендикулярна у своїх судженнях, абсолютно нетерпима до ворога, нетерпима до зрадників, оголено правдива, відкрита, відверта, щира, септо надзвичайно пасіонарна особистість, яка цілком логічно ввелася саме в ті лави, які представляв тоді Роман Шухевич, що у своїх руках практично триєдино тримав усі ланки націоналістичного руху. Йдеться про те, що він очолював українську повстанську армію, йдеться про те, що він очолював секретаріат Української головної визвольної ради з 1944 року, йдеться про те, що він був очільником організації українських націоналістів на материкових теренах, на рідних землях. Тобто саме в руках, цієї людини була сфокусована уся політична сила націоналістичного руху. Ірина Савицька на тому наголошує особливо. Вона це надто добре розуміла, тому казала, що вона вважає саме Романа Шухевича наймаркантнішою особою національно-визвольного руху цього часу. Що означає наймаркантніша, пані та панове? Ми з вами колись вживали вже це слово, коли була студія про... Очільника націоналістичного руху в далекій Італії Євгена Онацького власне він любив це слово маркантність, тобто особливість, яскравість, винятковість, незабутність, непроминальність і так далі. Слово латинського походження, але красиво адаптоване у нашій мові. Отже, Бусел нагадує, для чого ж вони туди зібралися, навчитися лише медичної справи? Ні, звичайно. Отже, курси. Мали, каже Бусил, курси мали вишкільний характер. Знову ж це слово «вишкіл». Курси мали вишкільний характер. Їхня мета, яка ж була їхня мета? Поповнити обласні референтури пропаганди новими кадрами. Пропагандистів чи вишкільників, чи ідеологів не може бути забагато. Кожна людина яка належала до цієї організації, автоматично ставала вишкільником тих ідей, автоматично ставала пропагатором тих ідей. Тому за ними так полювали, тому їх так знищували, бо вони через силу свого світогляду впливали на інших людей, і ті інші люди ставали опорою для національно-визвольного руху в надскладних історичних обставинах. Якщо порівнювати з сьогоднішніми, то ми живемо просто в раю. Порівняно із тою катастрофічною безперспективністю, коли творив Роман Шухевич зі своїми посестрами і побратимами, змагаючись з гітлерівським режимом, змагаючись з московським режимом, а перед тим змагаючись із польським режимом, з трьома ворогами. Але їх нічого не зупиняло і вони розраховували винятково на власні сили а не то, як теперішнє суспільство, яке каже, що нам Америка поможе, а інші кажуть, що нам Європа поможе, а інші кажуть, що ще нам хтось поможе. Ми будемо сидіти і бамбук, напевно, корити, а у цей час нас продовжують об убивати. Ось маємо яскравий приклад, як творити свою історію у набагато складніших умовах. Саме з цією метою і ми робимо ці студії, щоб показати вам чин, героїчних чин цих людей, які не вважали, себе героями, а просто робили свою мілітарну справу, як часом хтось город оре, чи як часом хтось просто дім будує. За свою дуже активну діяльність, передусім ідеологічну діяльність, вишкільну діяльність, як сама казала Ірина Савицька, 1945 року вона була нагороджена бронзовим хрестом. Це дуже висока нагорода Української головної визвольної Раде Бронзовим хрестом за заслуги в національно-визвольній боротьбі українського народу. Таке було формулювання. Ми сьогодні також перебуваємо на стадії цієї національно-визвольної боротьби. І це національно-визвольна війна. Не просто московсько-українська війна, а національно-визвольна, яку досі не вміють назвати війною, а обзивають АТО і ООС. Отже, віхова подія. У житті Савицької. Саме ця віхова подія у житті Савицької як підсвічує її внутрішній світ і показує нам світогляд цієї людини. А це і є основне завдання наших студій. Показати мислення українців, вір... вільних українців, сильних українців, не просто гідних, а гордих українців. Це, власне, те почуття, яке сьогодні ну, не сусідить з більшістю українців. Отже, ця епохальна зустріч мала відбутися Ірини Савицької із Романом Шухевичем. Але щоб ця зустріч відбулася, мав бути певний історичний контекст. І цей історичний контекст стався. Історичний контекст – це третій збір організації українських націоналістів, який відбувся 17-21 лютого 1943 року. Я б назвала цей третій збір українських націоналістів переломовим, тому що цей збір ухвалив цілу низку ідеологічних непрямних, на яких раніше організація українських націоналістів не акцентувала. Але змінилася політична ситуація. Розпочалася Друга світова війна. Це колосальний геополітичний виклик. Організація українських націоналістів мала долучати додаткові сили, на які треба було спиратися у боротьбі проти Німеччини і Москви, щоб перемогти. Отже, слід було розширювати територію свого впливу. І саме такі рішення було ухвалено на третьому зборі Організації українських націоналістів. І саме Ірина Савицька мала доносити – до українського суспільства ці ідейні зміни, які сталися у цій шляхетній організації. Отже, на екран ми зараз виведемо вам одну із тез третього збору організації українських націоналістів, з якого ви відчитаєте основні ідеологічні посили, які робив на ту пору передусім, скажімо так, збірний образ Націоналістичного руху Роман Шухевич. А саме ОУН бореться проти імперіалістів. Якщо говорити сьогоднішньою термінологією, то це боротьба з глобалістами, це боротьба з олігархією, це боротьба з повною і абсолютною комерціалізацією усього, навіть ідей. Тобто найбільша сьогодні загроза – це глобалізація світу. Але будь-яка глобалізація завжди викличе спротив, і цей спротив називається націоналізація. Тоді на це, на ці, ці антагоністичні поняття використовували цей термін «імперіаліст». «імперо» означає «наказує». Тобто хтось приходить у ваш дім і наказує вам, як ви маєте жити, тому що той хтось, Уважаю, що він сильніший, ніж ви. Ну, а коли ви слабкий, то хто вам винен? То ставайте сильним, тому ми і говоримо про тих сильних людей. Шухевич тої сили не просив, він тою силою був сам. Так само, як Савицька тої сили не просила. А сама демонструвала 18-літня, 14-літня, 20-літня дівчина. Демонструвала цю силу. Отже, бо в них один пануючий народ – Поневолює культурно, зверніть увагу, які блискучі акценти. Там, де українець програв на рівні своєї культури, там, де він програв на рівні мови, на рівні церкви, там він програв все. Він ніколи не побудує економічно потужного суспільства, буде буде ким побудувати, бо голови колонізовані. Тому культурно і політично та визискує економічно інші інтереси, інші інтереси, це інші народи. Далі, за рівність усіх громадян, третій збір висловився, для... Незалежно від, їх, незалежно від національності, державних та громадських правах та обов'язках. Чи не сьогодні це приписи нашої Конституції? Це хтось буде закидувати націоналістам шовіністичність? Це хтось буде закидувати націоналістам після цього фашизм? Це хтось буде закидувати націоналістам після того диктатуру? Та трасніться в мур головою або в ці положення третього збору націоналістів і подивіться насправді, що це була за структура. І Основне гасло, яке ви зараз побачите на екрані, основне гасло третього збору, яке мала до людей донести Савицька. Воля народом, воля людині. Почули, шановне панство, воля народом, воля людині. Отже, Савицька мала доносити ці ідеї до людей. І ось вона згадує такий епізод. Почну з останнього. Як я з ним познайомилася? тобто з Романом Шухевичем. За дуже цікавих обставин. Це було після третього надзвичайно великого збору. Я не знаю, наскільки ви ознайомлені з постановами, ми вже вас трошки ознайомили так великого збору. Але тоді прийшли і зміни ідейних постанов. І там були постанови, які говорили, що треба наладнати стосунки з меншостями і наладнати взаємини з іншими людьми, щоб всі громадяни мали однакові права, так? Отже, концепція була що треба нав'язати з ними контакти. Зараз на екрані ви побачите одну надзвичайно важливу цитату. Коли Савицька каже «Я...» яка тоді ходила своїми ногами по цілій Західній Україні, я мала не тільки організувати підпільний український червоний хрест і жіночу сітку ОУН, а також проводити вишколу. І вишкола – це належало до мого обов'язку вишколювати, популяризувати постанови Третього Великого З'їзду і їх пояснювати. Шухевич розумів, що цю боротьбу – ці, цю ідеологію третього е, збору великого треба донести до світу, донести до Європи, тому він відраджає, відряджає Ірину Савицьку за кордон. І Ірина Савицька каже, що від того часу, коли вона сказала йому, як вона втілює в життя ці, треті постанови, ці постанови третього збору, як вона переконує людей в тому, що слід шукати союзників серед різних народів, вона дуже заімпонувала Шухевичу. І зараз ви побачите одну цікаву думку, що від того часу він мав до мене довіру. Бачив, що я кажу те, що я думаю. Що я не ховаюся за пояснення. Не стараюся оминути вразливі проблеми. Ось у цьому весь її характер. Що я критично ставлюся, говорю правду. Говорю те, що я думаю, незалежно від того, з ким я говорю. Отже, такий характер особливо. Припав Шухевичеві. Найстрашніше, що випало тоді на долю Ірини Савицької, повідомити Шухевича про арешт його. Родини. Вона змушена була це йому розповісти. Саме вона. Отже, закордонна місія Ірини Савицької – це останній штрих у її портреті, який ми встигнемо вам розповісти. Восени 1946 року Ірина Савицька псевдо «Бистра» йде на захід як кор'єр від Романа Шухевича. Останні слова, які вона від нього почула, були такі – ви це зараз побачите також на екрані. Тобто Шукевич розумів, що слід через кур'єрів обов'язково донести інформацію світові, що тут діється в Україні. Отже, як ви там дійдете, я не знаю. Але не маєте права йти організаційними зв'язками, бо там включилося десь КГБ. Ми не знаємо поки що де. Почавши від закерзоння, вез дані виключно на власні сили. Вона перетнула закордоння, вона перетнула кордон з Чехії, вона дісталася до Німеччини. І, власне, в Німеччині вже як кур'єр, Шухевича розпочала свою дуже активну націоналістичну діяльність і залишила нам дивовижні спогади про Романа Шухевича, які ми зараз виведемо вам на екран, де ви побачите наймаркантніші, як вона каже, найхарактерніші риси властиві цій людині, яка на своїх плечах в 40-х роках тримала націоналістичний рух. Він не давав наказів, яких би сам не міг виконати. Він вмів слухати, але не повчав, вислуховував і тоді радив. Він не робив з кожної дурниці принципу. Він був дуже релігійний і саме з глибокої віри будував свої взаємини з людьми». Він був правдолюбом, він ненавидів підлабузників. Він не боровся за владу, бо він знав, що щохвилини його можуть убити. Він боровся за ідею. Був в Україні з тими, хто воює і категорично відмовився їхати за кордон. І найосновніше, він відмовився називати себе героєм. Він не вважав, що він герой. І остання цитата від Ірини Савицької: що казав про героїв Шухевич. Героями є наші селяни. Вони залишаються на місцях зі своїми дітьми. Вони приймають на себе всі удари, крім того, вони нас беззастережно підтримують. Ось в чому була сила української повстанської армії. Без них наша боротьба була б неможлива. Тому, якщо говорити про героїзм, то героями є вони, а не ми. А потім додавав до того, а я, зокрема, ні. Маєте, шановне панство, до роздумів у травневі дні, коли ми відзначаємо День Героїв, подумати над тим, чи героєм був Роман Шухевич, чи героїною була Ірина Савицька. І що нам сьогодні треба, аби ми врешті стали гідними тих людей, що віддавали життя з обов'язку перед цією святою землею. Це таки слава Україні і героям слава.